Pois, verdade, levo pouco tempo, é o primeiro ano que estou en adultos e levo seis meses aquí. Hai unha diferenza importante no momento que chegas a unha aula, o primeiro pois, que me chamou a atención é a diversidade de alumnado coa que te atopas. Non só alumnos procedentes de distintos países, senón tamén variedade en canto ás idades, porque e hai alumnado pois, que acaba de cumplir pois, a maioria de idade e logo, alumnos que lle doblan a idade. Esa diversidade fai que, claro, o método de traballo eh, seja distinto. Por exemplo, nun centro ordinario, todas as eh, faltas de asistencia, as incidencias, resultados académicos, Todo iso comunicábase ás familias, estabas en permanente contacto, claro, agora directamente, en ocasións incluso traballas cos pais desos de alumnos, polo que é un trato pues, moito máis directo. Ten na maioría dos casos pois pues, estás tratando con xente pois pues, máis madura. Logo tamén é diferente pois pues, o o, modo, o proceso de ensino-aprendizaxe, porque moito desta, deste alumnado leva tempo desconectado do ensino e costa yes un pouco colle o ritmo. Tamén é certo que a xente adulta ten outras vivencias, outras experiencias, entón no momento que consigan comprender o que ti yes estás transmitindo, eu creo que o valoran e que o relacionan moi ben pois coa vida coa tiá. En primeiro lugar, é, pois, é unha nova experiencia, un modo diferente de traballar tratar de ajustarse pois, a variedade. Entón, eu creo que vas diseñando estratégias que podes aplicar logo pois, en distintos ámbitos do sistema educativo. Ao principio, sobre todo, o problema é culler un pouco o ritmo de traballo. Un dos maiores problemas que os que levan isto é que certos alumnos acaban pois, deixando, porque non son capaces de asumir un pouco ese ritmo. Claro que é complicado chegar do traballo e meterse, pois, pois, por exemplo, os que teñen grupo de turno de tarde, toda unha tarde de clases, pero que senón o problema vai se ir agrandando. Entón, desconectan cada vez máis e logo colle o ritmo é moito máis complicado. Hai alunos que fan auténticos esforzos para... Para ir compaxiando nun no caso concreto na, na primeira avaliación via pois, eh, como via xente que se esforzaba por compaxinar traballo e eh, vida laboral e eh, ao final, pois, claro, é moi satisfactorio, eh, para es moi gratificante, claro chegar a, a po pois, obter voss resultados.